الشيء هذا بطل ها هو ده اللي اللي معانا على حفل الكادر استاذ طبعا طبعا تيجي معانا يا صحيح ميرسي اوجي باي ياسمين واحد كويس ديال اتاي حتى شويه ديال ودابا غادي ندوزو نصايب شتي تحب تشرف انا عزمك هذا قوتي كي تخدم هنا مين عارف اهلا نوال Yes. <laughs> بورني ان شاء الله يسلم لعيونك حبيبي انت حياتي درجه مئويه في اللغه العربيه في القدس هي اللغه العربيه في القدس يعني غني قوي وانت كمان بتقولي يعني وانتي كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عادل. البنت اللي انت كنت قاعد معاها دي سفله، بس انا سمعت بنصحتها وبصيت في المرايا. درجه مئويه في الأنفيذي قار، مائن في سامراء الطقس مش... ما بعتين إن شاء الله لا بركة إذا خلصنا بكرة <تصفيق> <تصفيق>